Богданівецький заклад дошкільної освіти Вербиченька. Директорка закладу Віталіна Микитюк розповідає, замість п'яти груп утворили дві, електрообіргівачами опалюють дві спальні ігрові кімнати, решта приміщень не опалюється. Сьогодні, каже, із 90 дітей в садок прийшли 14. Батьки обурюються, звичайно, обурюються. Дітки почали трішки хворіти, погано почали відвідувати садочок, так як опалення в нас не було включене. Ми вже тоді включали каміни. У кімнатах, де працюють обігрівачі 16-17 градусів, де не працюють, показує термометр директорка, ледве 10 із плюсом. Та вмикати більше електроприладів побоюються. Проводка в нас, на жаль, не витримує. Проводка в нас старенька, бачите, відколи садочок, проводка в нас ще не мінялася. Медична сестра Наталія Загородня розказує, діти мерзнуть, коли час лягати спати. Наші дітки на фоні ти низької температури в садочку, низької температури на вулиці можуть швидко підхопити вірусні захворювання. В спадки лягаємо в холодні ліжечка. Розумієте, маленька дитинка, температура тіла дитинки не така, як дорослі людини. Директорка говорить, діти не мають замерзати в садку, а їхніх батьків не мала б турбувати проблема з ціною на газ. Самі менші дітки це в нас, це тут в дошкільному закладі, і економлять на самому тому, що потрібно. Батьки дітей, обидва члени Хмельницької громадської організації «Доста Україна» – Микола Іваніцький та Олег Боднар – рушили Хмельницький департамент освіти. Хмельницький департамент освіти – дуже жарко зробити такі умови, як в мене, родини, все Директорка департаменту освіти Надія Балабуст пояснює. Сьогодні-завтра планується підписання договору в межах меморандуму. Мені робити з дітьми. В школі один навчається без опалення, а другий – в садочку. Чиновники місцевих звинувачують. Їм байдуже, То, що там дітки мерзнуть. Їм це все байдуже. І це їх, на їхній совісті хай лишиться. Це можна було починати з весни. Надія Балабуст каже, оскільки ціну на газ для бюджетних установ знизили з 30 гривень до 25, та ще не уклали нові угоди з постачальниками газу, опалення увімкнути не можуть. Надзвичайна ситуація оголошена в межах всієї країни. Як тільки буде підписаний договір, ми одразу ж зможемо увімкнути теплопостачання у заклади дошкільної освіти. Я вважаю, що якщо є надзвичайна ситуація, то можливо, потрібно прийняти якісь надзвичайні міри. Приїхати відкрити кран газовий, запустити котельню, нехай діти гріються. А вже тоді далі вирішувати оці всі свої тендери і ці всі свої питання. Працівник Хмельницького газбуту Олександр Каліни розповідає, бюджетні установи можуть заключати угоди з одним із понад 700 постачальників газу України після проведення тендерів, і ця процедура в нашій країні обов'язкова. Зазвичай бюджетні організації обирають переможців на відкритих торгах в Прозора. Тобто та організація, яка запропонує найнижчу ціну, та й визнається переможцем тендера для бюджетних установ. У Хмельницькому ми знайшли представництво компанії Нафтогазтрейдинг з яким бюджетні установи мали б укласти угоду. У представництві «Нафтогазу» від коментарів відмовилися. Тим часом, розказує директорка Копистинського НВК Алла Бойко, досвід переходу очолюваного нею навчального закладу на модульну котельну з твердим паливом себе виправдала. В школі тепло і коштувало опалення палетами вчетверо дешевше ще три роки тому. Додає, після канікул опалювати приміщення почали вчора ввечері. Я зранку о 8-й годині обійшла приміщення закладу. Температура повітря сьогодні по закладі була 16, 17 градусів. Коли ж у садках, школах та інших бюджетних установах, які опалюються газом, розпочнеться опалювальний сезон, наразі невідомо. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.